طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدين الكرام يأتي الموت على غفلة فيأخذ منا الأحباب ويهدم اللذات وينغس الشهوات ويفرق الأحبة والجماعات فعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها فمن أطاع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن عصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم دخل النار والعياذ بالله فعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يابى قال صلى الله عليه وسلم من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى فسنقف جميعا امام الله عز وجل قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم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 وإن لعبدي علي عهدا إن أقام الصلاة لوقتها ألا أعذبه وأن أدخله الجنة بغير حساب فما أعظم رحمة ربنا عز وجل وما أعظم رضاه جل جلاله فلا أرحم بنا من الله سبحانه جل في علاه على عباده الطائعين وأنه عند موتهم ستحدث لهم أمور تخبرهم بأنهم من أهل الجنة بإذن الله تعالى فالإنسان المعروف بالصلاح والتقوى في حياته فعند موته سيشرق وجهه وتنفرج أساريره ويبيض وجهه وترى السعادة على الوجه وتجد الوضاءة والإشراقة والفرحة بالبشرى التي سمعها من ملك الموت عليه السلام وأثرها على وجهه فأولى آيات حسن الخاتمة التي يعرف بها العبد والناس أنه من أهل الجنة هو النطق بالشهادة عند الموت قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأن يموت العبد بعرق الجبين وهو رشح الجبين وقد ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم موت المؤمن بأنه يموت بعرق جبينه ومن العلامات أن يموت العبد في ليلة الجمعة أو نهارها قال رسولنا ومعلمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر اللهم اجعلنا ممن وقيتهم فتنة القبر كما أن موت الإنسان وهو على طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى أو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على صلاح حاله وأنه من أهل الجنة بإذن الله فترى الإنسان يموت في صلاة أو صيام أو حج أو في عمرة أو جهاد في سبيل الله عز وجل أو في دعوة إلى الله تعالى ومن يرد الله به خيراً يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه اللهم إذا أردت أن تتوفنا فعسلنا ويسر لنا عملا صالحا ثم اقبضنا عليه اللهم آمين وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وموتا على توحيدك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم فيا عباد الله حتى نكون من أهل الجنة وتكون نهايتنا في نعيم الله تعالى ورحمته وجنته علينا أن نستقيم على طاعة الله تعالى بتوحيده واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نحسن الظن بالله تعالى فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى أنه غفور وأنه عفو كريم رحيم جواد عظيم فاكثروا من الطاعات وعلينا أن نتقي الله عز وجل ونتوب إليه في كل يوم. فاذكروا الموت وأقبلوا على الآخرة وصاحبوا أهل الخير والإيمان والصلاح تفوزوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة بفضل الله تعالى ورحمته اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا إلى طريق جنتك والفردوس الأعلى منها بغير حساب ولا سابقة عذاب فاللهم اغفر لنا ذنوبنا